היי, ابا نفتكر كم بهيات לדוגמה. ההיקף של כל אחד מהמשולשים החיצוניים הוא 30. אם לדוגמה נחבר את אורח הצלע הזאת, הצלע הזאת והצלע הזאת של המשולש נקבל 30, וזה נכון לגבי כל אחד מהמשולשים החיצוניים. 5 את המשולשים החיצוניים האלה. נתון גם ההיקף של הצורה F G H I. נתון שההיקף של המחומש F G H I הוא 50. אם נחבר את אורח הצלע הזאת ועוד עוד צלע ועוד, זו ועוד, זו ועוד, זו ועוד זו, נקבל חמישים, והשאלה היא מהו היקף הכוכב? היקף של הכוכב וסכום הצלעות החיצוניות של המשולשים. אם אוסרום או היקפים שלהם לאבסיסיים, היקף הכוכב שווה למקנה אורח של הצלע הזאת, נסמן את הצלעות בצבע אחר, נסמן אותם בכתום. היקף הכוכב שווה ועוד זו ועוד זו ועוד זו ועוד זו. אבל אז ברור ועוד זו ועוד זו ועוד זו ובכן היקף הכוכב, נרשום זאת, היקף הכוכב שווה לסכום של חמשת המשולשים סכום של חמשת המשולשים החיצוניים או פשוט חמשת המשולשים פחות הבסיסים שלהם. נסכם, אם כן, את ההיקפים של כל המשולשים, ונסכם את כל אורכי הבסיסים, הם אינם נכללים בהיקף הכוכב. הבסיס הזה, הבסיס הזה, הבסיס הזה, הבסיס הזה, odor הזה, 맛 Lightning Rail חלק מהיקף הכוכב. ונחסר מסכום ההיקפים של חמשת המשולשים את אורכי אורקי שלהם. נרשום, אורקי חמשת הבסיסים, ולמה שווה היקף חמשת המשולשים? נתון שההיקף של כל אחד מהם הוא 30, כך שההיקף של כל חמשת המשל cactus הוא חמש כפול 30, כלומר 150, במספר הזה עלינו לחסר את הסכום של אורקי חמשת הבסיסים, ומהו סכום האורכים האור האור של חמשת הבסיסים? סכום זה שווה להיקף המכומ�śniej הפנימי הזה, הקד ADAMşa è总, וזה הסכום של אורקי חמשת הבסיסים, הסכום של אורקי חמשת הבסיסים הוא אם כן 50, והיקף שווה ל-150, 50 וזה שווה ל-100, כדי להגיע לתוצאה הזה, פשוט חישבנו את סכום ההיקפים של המשולשים, ובמנו חיסרנו את אורכי הבסיסים שסכום במשווה להיקף המחומש, ובזאת סיימנו. נעבור לבעיה הבאה. מהו שטח המרובה הצורה הזאת בעלת 4 הצלעות ABCD. זאת צורה מוזרה במקצת, ויכול להיות שעדיין לא נתקלתם בצורה כזו. מצידה עימני נראית כמו מלבן, ומצידה השמאלי נראית כמו משולש. הצורה הזאת נקראת רפז, ואם תתבוננו בו, ת מצורות שמוכרות לכם? נראה אם כן איך אפשר לחלק אותו. מה שמתבקש לעשות כאן הוא להתחיל בנקודה A ולהוריד ממין הגובה או הנח לבסיס. הקו הזה חותך 90 מעלות. ב-E. מה שמעניין כאן הוא שאנחנו יכולים לחלק ידול לנו אורך הצלע הזאת והצלע הזאת כך שנוכל לחשב את המלבן. זה חישוב פשוט, אך איך נחשב את שטח המשולש? ובכן, אם אורך הצלע הזאת 6, נובע מכך שגם אורך הקטע EC הוא 6. אורך הצלע AB 6, ויש לנו כאן מלבן וצלעות נגדיות של מלבן ששוות באורכן. אם AB שווה ל-6, נובע מכך שEC שווה ל-6. נציין גם בתרשים, האורך של IC הוא 6. ואם מורכו של הקטע E, C הוא 6, נוכל להסיק מכך שאורך הקטע DE הוא 3. נרשום DE שווה ל-3, המרחק הזה מ-E ל-D שווה 3 ואנחנו כך, -E 6, D, e 9 9, של הצורה הנתונה. ואם אורך הקטע CD כולו 9, בחישוב פשוט 9 6 3 מצאנו, כן... את כל הנתונים הדורשים נחישוב השטח של הצורה הנתונה, שטח המלבן שנוצר כאן, הוא 6 כפול 7, נרשום. השטח של ABCD שווה ל-42, של המשולש הזה. השטח מקובקב כאן, והשטח הזה שווה כפול אורך בסיס המשולש כפול גובה. אורך הבסיס הוא 3, ובכן, חצי כפול 3 כפול אורך הגובה הוא 7, זה מלבן. וצלעות נגדיות בו מלבן שוות, כך שאם אורך הצלע זו שבע, גם אורך הצלע זו שבע. חצי כפול 3 כפול 7, נחשב למה שווה השטח, 42, ועוד 3 כפול 7 שווה ל-21, ו-21 החלק ל-2 שווה 10 וחצי, כך ששטח התרפז שווה ל-52.5. שטח הצורה הנתונה כולה שווה ל 52.5 נפתור בעיה נוספת. הפעם נתונה צורה מוזרה במיוחד ועלינו למצוא את שלה. במבט ראשון נראה שאין מספיק נתונים. כל מה שנתנו הוא אורך הצלע הזו. ונתון גם אורך הצלע הקטנה הזו. מה שלא נתון במפורש בבעיה הזו, אך אנחנו יכולים להניח, אם כי זו אינה נחה מובנת מאליה ולא בכל מקרה אפשר להניח, זה גם לא בתרשים, הוא שכל הזוויות בצורה הנתונות הן זוויות ישרות. يقولون استت زاوية يشرق كان وزاوية يشرق كان وزاوية يشرق كان وגם كان كفيش אתם רואים הסרטוט הנהעסה מבולגן מדי איך בכל זאת נוכל לחשב את היקף הצורה אם לא ידועים לנו המרחקים הקטנים אם לא ידוע לנו אורח הצלעות הקטנות האלה ובכן אתריק كان את הצלעות הרי כל מה שמעניין אותנו هو السخون של ورك كل הצלעות יחד נאسم כן ترجيل קטן בעזזת הצלעות את הצלע הקטנה הזו למשל נזיז לקפי מעלה ונמקם בהמשך לקו העליון של הצורה וגם הקטנה הזו נזיז קלפי מעלה ונמקם בהם שיח לזוהה את מסמנת הצלחות בצבעים שונים וובכן גם הצללה הזאת למלה נעלה למלה לקן וללבסוף נזיז הצללה הקטנה הזו שמיימין קלפי מעלה ונמקמתה בהם שיח לזו בשלב הזה אתם כבר ודאי רואים מה קורה כאן כל הצלחות הקטנות האלה יוצרות יחד קו שהוא אורכו הוא כמו אורך הצללה והצורה הזאת נראה דומה קצת יותר למלבן נשארו לנו עוד שתי הצלעות הקטנות האלה, אך נחשוב תחילה מה לעשות עם שאר הצלעות המהונחות. את הצלע הקטנה הזו נוכל להזיז לימין. נעריך קצת את הקו העליון ברור שהוא מגיע עד הפינה. ובכן, את הצלע הלבנה הזו אנחנו נזיזים לימין וגם את הצלע העירוקה. וגם אותה נוכל לימין ואז נוכל את זו. לא, בעצם לא נזיז את הצלע ירוקה, נשאר עם הצלע ירוקה במקום. לא הצלע ירוקה וגם לא עם הצלע הקטנה הזו שמקבילה לה. במקום להזיז אותה, נזיז לימין את הצלע המעונכת הזאת. נעביר לימין את הצלע, הזאת, הצלע כל אחת מהן זו זווית של 90 מעלות וגם זו כך מקבילות ובלות אותו אורך ובכן לפני שנתייחס לשתי הצלעות האלה כל הצלעות האחרות יוצאות מלבן. היקף המלבן הוא 7 ועוד 6 נשום 7 ועוד 6 ועוד ואורך כל הצלעות האלה יחד גם הוא 7 ועוד 7 ואורך הצלעות האלה יחד שווה ל-6. ועוד 6 לבסוף נשארה הצלע הזו באורך של 2 שלא הבנו בחישבון ובכן נוסיף. ועוד 2, ועוד ה-2 של זו. והסכום של כל אלה שווה להקיף הצורה הנתונה. נחשב אותו. 7 ועוד 6 13 7 20 ועוד 6 4 30